כתבו 18% כמספר עשרוני וכשבר בצורתו הפשוטה ביותר. נתחיל במספר עשרוני. בעצם 18% זה אותו דבר כמו 18 חלקי 100. אחוז באנגלית נקרא present, שזה חלקי 100. זה בעצם מילה אחת, present, שבנימה בשתי מילים. percent, שהמושג הזה תלוי במשהו אחר. למושג אחוז אין משמעות אם הוא אינו בכל מקרה שווה 18 חלקי 100. אמרתי שנתחיל במספר העסרוני קודם אבל לא נורא, נתחיל בשבר. אז 18 חלקי 100 מסומן פשוט כ-18 חלקי 100. אנחנו מתחילים מסוף השבר. זה שווה 18 חלקי 100 או 18 מאיות. מכאן קל מאוד לעבור למספר העסרוני, או שנוכל לפשט את השבר. נתחיל במספר העסרוני משום שזה... מה, שאומרים, מה שאמרנו שנעשה בהתחלה, נעשה קודם את זה. זה אותו הדבר כמו שמונה עשר מאיות. אנחנו יודעים איך לכתוב זה בצורה עשרונית. זה 0.18. אפשר להסתכל על זה כאחד עשריות ואחד מאיות, שזה שווה לעשר מאיות ושמונה מאיות. זה שמונה עשר מאיות. יופי, רשמנו את זה כמספר עשרוני. כדי לרשום את זה, עכשיו כשבר פשוט נצטרך לבדוק אם יש מכנה משותף ל-18 ול-100. הם שני מספרים זוגיים, לכן אנחנו יודעים ששניהם מתחלקים ב-2. נחלק את המונה והמכנה ב-2. אז יש 18 חלקי 2 על 100 חלקי 2. ונקבל 18 חלק... חלקי 2 זה 9, ו-100 חלקי 2 זה 50. אני לא חושב שלאיברים האלה יש עוד מכנה משותף. כי 50 היא לא מתחלק ב-3, ו-9 מתחלק רק ב-3, 1 9 זה השבר בצורתו הפשוטה ביותר. מצאנו ש-18% זה אותו דבר כמו 0.18, שזה אותו דבר לשבר של 9 חלקי 50. התאמצנו מאוד כדי לראות שבאמת, כמו המילה present באנגלית, שמשמעותה חלקי 100, אך, אם תפגשו את זה בבעיה שתקבלו בבית ספר, הדרך הכי מהירה לעשות את זה היא להגיד, טוב, יש לנו 18 אז כל מה שלפני האחוזים מה, מה, מהמספר הזה, זה צריך להיות שווה למספר הזה, במקרה הזה זה 18, חלקי 100. דרך אחרת לחשוב על זה, אפשר לחשוב שזה 18 18.0 פשוט הוספתי את ה-0 העוקב הזה. רק כדי שיהיה קל להבחין בזה, אם אנחנו רוצים לבטא את זה כמספר עשרוני, בלי אחוזים, פשוט נזיזו את הנקודה העשרונית. שתי עמודות לשמאל. אם נזיז את הנקודה העשרונית שתי עמודות לשמאל, אחת, שתיים, זה ל-0.18. או שאפשר מיד להגיד ש-18% זה בעצם השבר 18 חלקי 100. כשמפשטים את זה לצורה הפשוטה ביותר, זה שווה ל-9 חלקי 50. אך אפשר לראות שגם 18 חלקי 100 זה אותו דבר כמו 18 מאיות או 0.18. אני מקווה שזה יסביר לכם כל מיני דברים ולא בלבל אתכם. ביי.